ذكرتك والسمم غيمه علي اذكى الروح محتاره مدري الدمع من العين مدري الدنيا مطاره وينك ما الك عنوان وينك ما إلك عنوان واسمك ضاعة أخبارة وينك, وينك ما إلك عنوان واسمك ضاعة أخبارة دليني واجيك اليوم ودمع العين يتجاره وخات وطلعن الونات سوّن على القلب غاره البحر لو يبعدك عني البحر لو يبعدك عني يا حاتم لسوي القلب عبالي وينك وينك وينك وينك, وينك مشتاقة اسمع صوتك وينك أنا وقلبي وروحي وعيني مشتاقين لشوفة عيني حلامي يا حب وعشقي وغرامي يا فرحي وحزني والامي مشتاق لشوفة عيني وينك وينك وينك وينك, وينك مشتاق اسمع صوتك وينك أنا وقلب مشتاقين لشوفت عيني